На Запорізькому напрямку українські військові намагаються зайняти більш вигідні позиції, повідомив Суспільному речник Силооборони оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Те, що наші бригади, які знаходяться в зоні діяльності Запоріжжя, Намагаються для себе взяти більш вигідні позиції для того, щоб в майбутньому, коли почнеться контрнаступальні дії, щоб мати перевагу над ворогом по позиціям. В районі Оріхова вчора відбувся бій, ворог наступав дещо невзвичній для себе манері. Це була чимала група техніки, а саме декілька танків та три БМП. І піхотна група понад 50 чоловік але отримали вісіч, відступили, успіху не досягли. Натомість позавчора українські військові намагалися дещо там покращити своє становище і працювали над взяттям однієї з позицій, яку отримували російські війська. Успіх частково досягнено, деякі позиції були відбиті.